Rare subliniere Bogdan anuncă apocalipsa în guvern, trei oameni cheie ar fi da afar, Dragnea împinge partidul spre perepastie. Se anuncă o adevărat apocalips în guvernul Viorica Dencil. Jurnalistul rare subliniere Bogdan vine cu informații incredibile din interiorul PSD. Acesta susține că Mihai Fifor, Rovana Plumb, subliniere Eugen Teodorovici vor fi remaniaci cât de curând. Într-o postare virulent pe Facebook, rare subliniere Bogdan nu iart nici pe Liviu Dragnea despre care spune ce va distruge Partidul Social Democrat, PSD două puncte, tot mai singur, tot mai dictator. După aceea i-a îndepărtat pe Grindeanu. Idosef vei. Stefan, e Andronescu C. Stefanescu C. Radulescu F. Tutuian, Baniciu, Laufer, Badalau a venit se pare sirandul altor trei reprezentantii de frunte APS Dragnea fie fie în curând din guvernul Dancila-Dragnea. Zilele ministrului apararii, a ministrului fondurilor europene și si a ministrului finanțelor publice sunt numarate. For, plumb si Teodorovici vor fi îndepartati din guvern în foarte scurt timp. Dragnea continua siluirea PSD-si acolo tăcerea e de aur curat. Dragnea a ajuns un partid de slugi, lingai si de indivizi terifiati de frica. Incompetentii Fertodoptii Ciclica Sudului Rosu împinge partidul lui Iliescu slash Nastase slash spre prapastie. Pse. Nu spun că erau, din contra, doar observ si eu ca omul, a scris rare subliniere Bogdan.